Мы ходим на речку купаться, на родник, потому что, если воды много не наносить, то ее не хватит. А отсюда воду много тоже не дают брать, потому что насосы много раз теряются, точнее ломаются. Третій день поспіль Денис разом з іншими мешканцями мікрорайонів Північний та Солянів Миколаєві ходить до Свердловин, аби набрати води. Уже, мабуть, тиждень. Получається, після того, як прилетіла бомба там где-то на водотоналі, у них ну, порив труби, виходить, І це вже відбувається у них, що скажу, чотири дня где-то. Якщо сьогодні води не буде і завтра її не буде. Так, от так, так і справляємося, Благодаря яким скважинам. Денис допомагає сусідам та пенсіонерам у своєму районі. Чоловік розповідає, за водою доводиться ходити по декілька разів на день. Ой, по-різному. Я в основному бабушкам, дідушкам ношу. Тобто вони ходити не можуть, то тобто багато не принесуть. А технічної води в день чоловік вимагає багато. Тобто, кожен день незвісно. Вчора, допустимо, я рознес літрів 400-500, по бабускам по 9. Сьогодні от це вже четвертий раз. Щодня вісім баклажок води набирає Олег. В родині чоловіка шестеро людей, серед них двоє малюків. Тому води потрібно вдвічі більше. Носимо водичка з утра і полагається. У мене шість чоловік. на один 8 батлажащих надо, 4 питьевых, 2 тех, 3 технических, ну так и носом, с конец, двое детей маленьких, купаемся, А это кажется четвертый день вчера должно было включить, но что не пошло, зарубил, а потом не пошло, ты сказал, что сегодня будет? 28 вересня Миколаїв водоканал завершив ремонтні роботи. Утім, аварія сталася в іншій частині водогону. Місцеві жителі говорять – очікують на відновлення водопостачання. Водоканал написав, що труба розбита, вони там щось роблять. І все». «А скільки днів вже немає у вас води?» «У нас вже скільки». Уже скільки? Три, та ні, третій. Трій, мабуть, четвертий чи п'ятий. У нас Ой, котільна, вій. слава Богу, ми там беремо, там і технічна вода є, і така. Якщо сьогодні не буде відновлено водопостачання, то ремонтні роботи на мережі триватимуть і 30 вересня, повідомують у прес-службі «Миколаївводоканал». Нагадаю, російський снаряд пошкодив водогін у серці міста в ніч проти 27 вересня. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.